ممرض بوجوه نيرة ضاحكة مستبشرة. اه اعذروا اعذروا الانتباه اولا اول مرة قطع مدينة العرائش ما جئت شاعرا ولكن جئت شاكرا وممتنا لاستاذتي واختي وعرابتي استاذه مالكة جباري التي شرفتني وحظيت بتقديم لديواني الاول 2019 آه عاكف في محرابكم. شرفتني بتقديم أه هو آيات من سحر الحلال تحليلا وعمقا فلك اختي أنا صراحه ما لقيت منقول هاد أه دروع أه لك اختي وصديقتي وعرابتي الحب والود سخيا نديا رطبا جنيا ولك الود ولك الاحترام والتقدير يليق بكم ويليق بملك الجوباري أستاذ ملك الجوباري يليق بالعنقاء اللوكوس أقرأ لكم بصة شهرية بعنوان مجرد رسوله كيف كيف لي ان اضيء وجه الليل ان انام فوق الريح ان اعصى رمش الوقت السائل اكسيرا كي لا اموت مرتين لن اسقط وان جفل ظلي ظل فانا وان وقفت على رجل واحده اترك رجلي الثانيه لموقد حسره شابت خطواتها ملامحي سادها الغياب على شفاه قرنفله يتيمه كانت بيضاء يسقط فوقها قدر الليل وكل فجر تدعك حروف ابجديتها لتنير مكفي. كيف كيف هي متعه عاشقين اخطا رسم تفاحه يحملان مظله تقيهما بأس الفراغات الموشحه بعواصف الصمت وكل مساء عندما تلتحم كفاهما يشرعان نوافذ الحلم الجاف. يقتسمان رسم قلب بساعدين منفرجين يلوحان فتنفض العتمه من مفاصل اللقاء ويبقى الحب معلقا. كيف وان ذاب البصر عن خطوات حثيثه اربكته فراشات عذراء. كيف لي ان استودع في ايامي التي لم تاتي ومن نافذتي وراقبها تمشي على استحياء. يشتم الخليف على ظلها بعينين معتمتين يفك طلاسي عقدها ينفطر قلبي لحبات سبحتها صكت وجهها وجهتها وقالت جيت لك ايها السراب كيف كيف عندما تاه الحب في صداه ينظر من ثقب الباب ضم الصمت لصمته وعندما حاول ان يلملم الضوء من شقوق الروح كانت كل المعاني عجافا تجهش بالبكاء فاينعت يرقات ضاله اهمتها بصيره النساء كيف للطيور الحزينه ان تعانق الريح لاوراق الخريف ان تضحك من جديد ان اتلمس النور على وجه مراتي بسبابتي وقد كسته لفحه الجمود ان انطر الهمسات الشفافه بحديقه حبيبتي ليصدح صوتي الربيع القادم لتعلم أني أن أخنها من وأن تقطفني كل صباح كيف؟